بحيث يصبح المصاب لا يظهر ردود أفعال مثل الخوف، خاصة، والغضب، والاشمئزاز إصابة جفع الدماغ تعني غالباً موت الكائن أو على الأقل موت الدماغ، أو ما نسميه بالموت السريري التخصص الوظيفي دقيق جداً، مثلاً خلايا منطقة الإبصار في الفص القذالي، أكسبة اللوب،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 المشبك العصبي هو منطقه التواصل بين خليتين عصبيتين يتكون الدماغ اساسا من سته اجزاء بناء على تطور الجهاز العصبي من الانبوب العصبي اي خلال تكوين الجنين النخاع المستطيل مركز التحكم في حركه القلب والتنفس وضغط الدم وغيرها الجسر طريق رئيسي لادخال المعلومات الى المخيخ وصدورها منه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 نحن نعرف كيف نحلها من حيث المبدأ استنادا الى الطرق والتقنيات العلمية المتوفرة، أي يمكن وصف بنياتها وعلاقاتها رغم أن بعضها يبدو من الخيال العلمي. تدخل ضمن هذه المشاكل السهلة. آليات التعلم وكيفية توجيه الانتباه، التركيز على صوت معين مثلا، والنوم واليقظة وما إلى ذلك. الذكاء والطبائع والتخطيط والاراده وما يتفرع عنهما من السلوكيات العدوانيه القلق الانعزال وغيرها الوصول الى الذاكره وربما التعديل عليها قراءه افكار وتوقع سلوكيات الفرد شالنرز يسميها سهله ليس من باب الاستخفاف من كيفيه حلها ولكن من باب امكانيه حلها مقارنه مع مشكله الوعي الصعبه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 بعبارات أخرى، الخواص الفيزيائية هي وحدات بناء عالم المادة والكواليا هي وحدات بناء عالم التجربة الذاتية. إن مفهوم الكواليا كخاصية ذهنية مهم جدا لتفسير الوعي كظاهرة، كما كان مفهوم الشحنة كخاصية فيزيائية مهم لتفسير الظاهرة الكهرومغناطيسية. وسنناقش هذه النقطة لاحقا.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 باختصار لا يمكن تمييزه ظاهريا عن بقية البشر حتى لو أخضعناه لجميع الاختبارات العصبية والفكرية لو رأى حجارة متجهة إليه تفاداها ولو سمع صوتا لتوجه برأسه نحوه ولو قرصته لصاح وظهرت تعابير الألم بادية على وجهه كما تظهر عليه تعابير الحب والخجل والغضب وغيرها الفرق الوحيد هو أنه لا يملك أي تجارب ذاتية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 وينبغي ان تتوفر الاليه الفيزيوكيميائيه الملائمة للوصول الى كوالية معينه هذا لا يعني ان التجارب الذاتيه هي خصائص بثاقيه اي تنبثق من توفر الاليات السابقه مثلما هو الحال في بعض الخصائص الكيميائيه مثل وظيفه الانزيم التي تنبثق استنادا الى توضعات وانفناءات معينه لسلاسل البروتين المكونه له استبعاد الانبثاق ياتي طبعا من المنطلق الاول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 تحدث هذه الحالات بعد إصابات الدماغ المباشرة أو السكتة الدماغية أو بعض الأورام يوجد أنواع عديدة من العمه على حسب الحسة المتأثرة لنأخذ مثالا عن العمه البصري في هذه الحالة يكون المصاب غير قادر على التعرف على الأشياء بصريا ولكن قد يتعرف عليها عن طريق اللمس أو الصوت وهنا قد يكون العجز تما كاملا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 حيث يشعر الشخص بوميض ضوئي ملون او بتدرجات رماديه فسفين وقد يشعر بتمثلات شكليه او حجميه مختلفه ولكي نتبين اكثر خطا التصور الروحاني للجسد البشري نسوق هذه الحاله سيلتا دبليو هو مريض اصيب بالتهاب دماغي فقد على اثره جزءا من ذاكرته كتب الكلمات التاليه في مذكراته اكثر من مره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 قد تتبع لاولى وقد لا تتبعها. الغريب ان لا تشالمرز ولا غيره من الفلاسفه المعاصرين يتحدثون عن هذين المستويين في حين نجد ان الفلاسفه القدامى ناقشوا هذه التفاصيل باسهاب امثال ابن سينا وفخر الدين الرازي ومفكرو الشيعه خاصه من بعدهم. وهؤلاء انفسهم قد استمدوها من فلاسفه اليونان. نجد ذلك في تقسيمهم للجواهر، جمع جوهر،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 رغم اقحام قواعد البيانات الضخمه في العمليه والتي اعطت دفعا هائلا لهذه الانظمه من الذكاء ورغم ان هذه الانظمه تعطي في النهايه نفس الغايه تقريبا وظيفه العين والاذن وجهاز التوازن والجلد واجهزه اخرى لا يملكها الانسان لكن كما قلت هي انظمه لا يمكن ان نقول انها ترى الالوان او تسمع الاصوات وانما تحلل الالوان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 العقعق الأوراسي وهو من عائلة الغرابيات الأساس البيولوجي لهذه القدرة يرتبط بعمل نظام المرآة وهي تجمعات خلوية حول منطقة بروكا يرتبط هذا النظام مع اضطرابات التعاطف الوعي بالذات هو إدراك الشخص لذاته كفرد داخل المحيط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 ثم نتتبع تطور حالتهما. رغم ذلك فإن جل الدراسات الإحصائية تخلص إلى أن اضطرابات المزاج، وعلى رأسها الاكتئاب، واضطرابات الشخصية، وعلى رأسها الفصام، هي اضطرابات ذات تمرير جيني. إذا كان أحد أفراد العائلة مصابًا بالفصام، فإن نسبة إصابة أحد الإخوة تبلغ 50%.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 لا توجد هذه الحاله الدماغ سيعتصر كل ما لديه حتى ولو كان تحليل لون قميص سين وعين وهنا سيدخل قسم من الدماغ نسميه اللاوعي ليساهم في القرار فلو سبق ان تعرضت لاعتداء من طرف شخص كان يلبس قميصا ازرقا فسيقرر دماغك ضرب عين لانه يلبس قميصا ازرقا اما لو اصررت على ان هذه الحاله توجد حتما فسيكون جواب الجازم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 احتاج المبرمجون الى توليد اعداد عشوائيه لاستخدامها في تشفير البيانات ثم توسع استخدام الاعداد العشوائيه ليدخل مجال برمجه الالعاب اين يتم استعمالها في توليد المشاهد والحركات لكن من اين يولد الحاسوب تلك الاعداد اكيد ليس من لا شيء لدينا نوعان من مولدات الاعداد مولدات اعداد شبه عشوائيه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 وجد البعض ان توليد الارقام العشوائيه يتعلق بما سمي ضوضاء الدماغ وساترك روابط للاطلاع على مختلف هذه الدرسات ان الاسقاط المباشر لما سبق هو ان قراراتنا وتصرفاتنا تسير وفق منطق حتمي وهو ما يعني انه لو تمكنا من معرفه جميع المقادير الفيزيائيه للدماغ في لحظه معينه فسنتنبا بالفكره او التصرف الذي يحمله لكن ألا توجد ظواهر فيزيائية قد ينتج عنها سلوكيات أو قرارات غير متوقعة؟ الجواب هو لا هنا نقف عند تفسير الفيزيائيين للكون منذ بدأ الإنسان في التعامل رياضياً مع الواقع كانت الصيغ والقوانين التي يضعها توافق واقعه المحسوس، وسميت هذه الفيزياء بالفيزياء الكلاسيكية لكن مع بداية القرن العشرين ظهرت صيغ رياضية متناسقة تصف العالم تحت الذري لكن لا توافق واقعه المحسوس. سميت فيزياء الكم وجزء منها كان ظواهرا تم تأكيدها مخبريا كازدواجية سلوك الإلكترون جسيم موجة. وهنا ظهر السؤال: ما هو الواقع أصلا؟ هل هو الموجود بغض النظر عن معقوليته؟ هل هو المعقول بغض النظر عن وجوده؟ يترتب عن فهمنا ذلك التقرير ما اذا كان الكون يسير وفق منطق حتمي ام غير حتمي رغم مرور قرن تقريبا على اثاره السؤال يبقى الجواب معلقا قناعتي هي ان الكون مغلق سببيا وبالتالي فكل شيء داخله يسير وفق منطق حتمي اعود الى السؤال هل توجد ظواهر فيزيائيه قد ينتج عنها سلوكيات او قرارات غير متوقعه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 علاقه هاتين الظاهرتين بالبيولوجيا لا زالت قيد الدراسه وساعطي لمحه سريعه عن ذلك نعلم ان الطفرات الجينيه والتي هي مسؤوله عن ظهور صفات جديده للكائن تحدث بفعل عوامل كيميائيه مواد كيميائيه او فيزيائيه الاشعه فوق البنفسجيه مثلا لكن هنالك بعض الطفرات والتي لا تزال تسمى عشوائيه تحدث بصفه غير متوقعه تقترح بعض الدراسات ان هذه الطفرات تحدث وفق خاصيه النفق الكمي للبروتون حيث ان سلسلتي الحمض النووي الادي ان ترتبطان بروابط هيدروجينيه ويحدث ان ينتقل بروتون من مكان الى اخر وفق هذه الخاصيه محدثا تغيرا في ترابط السلسلتين اما العناصر التي يطرأ عليها التفكك الاشعاعي فهي عديده نخص بالذكر تلك التي تتفاعل مع الجسم والأدي أن بالخصوص منها الردون الذي يتم استنشاقه مع الهواء او البوتاسيوم المشع الذي يمكن ان يدخل ضمن الغذاء تفكك تلك العناصر ينتج عنه اطلاق جسيمات هي نفسها يمكن ان تحدث طفرات معينه لنفترض ان بروتونا من بروتونات الدماغ تصرف وفق خاصيه النفق الكمي مما ادى الى تثبيط او تحفيز تفاعل معين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 إذ يمنح التبرير لأفعال البشر باعتبارها ساقطة عن إرادته قد يقول قائل أن الحتمية أيضا تبرر لأفعال البشر باعتبار أن أي سلوك سيكون تحصيلا للتفاعلات الفيزيوكيميائيه أي أننا سنقول أن ذلك الشخص فعل الأمر مرغما عليه أقول هنا مربط الفرس لأن تنبؤ السلوك يجعلنا قادرين على تعديله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 وقدرة عالية على التخطيط والنمذجة وخاصة نمذجة المستقبل إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو أتمنى أنكم قد أخذتم نظرة شاملة وواضحة عن الوعي نلتقي في فيديوهات أخرى السلام عليكم